У нас находится комната, где персонал, перед тем, как пройти в красную зону, переодевается в специальные одноразовые защитные костюмы, полностью одевается. И после этого у нас начинается красная зона, непосредственно палаты полностью. После того, как врач или медперсонал прошелся по отделению, он выходит сюда, переодевается, снимает полностью всю защитное обмирование, выбрасывает специальный бак и выходит в чистую зону. У Запорізькій п'ятій міській лікарні ковідне відділення розгорнули у Торакальному. Його пристосували для лікування інфікованих хворих згідно з вимогами Національної служби здоров'я України, каже директор медзакладу Дмитро Івченко. Зараз повністю всі 100 ліжок под ковід зайняті, а також ще 15 реанімаційних ліжок. Скільки ваші вені? Для повністю забезпечення реанімаційних ліжка? 15. Зараз повністю ми надаємо кисневу підтримку хворим. Більшість хворих не вакциновані. Лікарня не специфічна для лікування такого, таких хвороб, хвороб як інфекційних. Тому трохи умови інші, але вони розгорнули правильно, щоб окремити на чисті грязні зони, тому працювати вони повинні відповідно до інфекційних захворювань. 150 лікарів, які працюють у ковідному відділенні, розділені на бригади і працюють позмінно. Всі – штатні працівники лікарні. Я планова анестезіолог теракального відділення. Я – планова анестезіологиня торакального відділення. І коли у нас постало питання запровадження ковідного відділення, я вирішила залишитися тут. Тому що тут мої хворі, палати – все для мене звичне. Ось сестра нашого маніпуляційного відділення, також наша. Лікарі-хірурги, медсестри, медбрати – всі наші. За словами директора лікарні Дмитра Івченка, більшість хворих у відділенні не вакцинована. Ті, які вакциновані, у них перебіг хвороби як протікає? Як, як правило, дуже легше, і нам ми їх швидко би, виписуємо. То зараз де, де... Чи є якісь симптоми специфічні, які, наприклад, не були раніше під час війни На жаль, вони загальні. І для того, і для того видно. Ну, от кажуть, що там довше термін одужання. Це, прати, чи... це так. Ми ну, теж не, не симптоми, з якими вони поступають. Це так. І довше, і дуже тяжкий перехід. перших пацієнтів, які одужали з ковідного відділення, почали виписувати. Сказав Дмитро Івченко. Ми недавно почали класти, тому виписка почалась сьогодні. І десь вчора. Ситуація з захворюваністю на COVID-19 у Запоріжжі залишається важкою, каже секретар міської ради Анатолій Куртів. За його словами, у разі необхідності додаткові ліжка для інфікованих відкриватимуть саме у п'ятій лікарні. Є резерв, тому будемо відкривати за потребою. І дійсно ще будемо залучати бюджет міський для того, якщо ми не зможемо виплати на достойному рівні заробітну плату, будемо компенсувати за рахунок місцевого бюджету. Медичні працівники, там в рамках реформування, оптимізації, ні одна людина з медичною освітою не буде звільнена. Якщо і буде йти оптимізація, вона буде йти за рахунок обслуговувачого. Нагадаємо, зараз у медзакладі триває реконструкція приймально-діагностичного відділення за програмою «Велике будівництво». Завершити її планують до кінця року, сказав директор лікарні Дмитро Івченко. Кошти на капітальний ремонт та придбання медичного обладнання виділені співфінансуванням із державного та міського бюджетів. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.